كافيه لبناء توازن بين مختلف الانشطه الاقتصاديه، او ام انها بحاجه الى ترسانه اخرى، والسؤال الرابع اللي اختارت انني نجاوب عليه لانه توا مهم بزاف، وهذا هو موضوع التساؤلات ديالنا كمهنيين، ما هي شنو هما الخطوات اللي احنا كمهنيين نعتازموا القيام بها؟ اذا كتبنا مسار الترخيص لعودة نشاط صرف الرمال خارج جديان خارج مقتضيات قانون المقالين 27 13 اللي كنقولوا خارج هذا القانون هذا يعني راه كنرجعوا العشوائيه والتدمير ديال مع هذا القانون هذا حاول ما أمكن أنه غادي يجاوب عليه، على أي مرة أخرى كنشكر الإخوان ديالنا ديال اللي تطرقتو في جرف الرمال في خاصة في السواحل ديال و سابقا كانت بميديا المهدية، كنت من العودة ترجعوا له اه الساحب احنا حنا كممثلين وكمنتخبين دول من المفروض علينا اننا ندافع على الاستثمارات ديالنا في قطاع الصيد البحري وندافع كاين هذا النقطة الأولى اللي تحضرها يعني هذي الإيجابيات اللي عندنا ديال, ديال الصيانة أننا تنوليو عوض ما كنا نخدمو 120 يوم ولينا كنخدمو حتى 180 يوم حتى 200, 200 يوم يعني في السنة جراء الصيانة ديال, ديال ناسيونال كنمشي للنقطة الثانية اللي ديال هاد سميتو اللي هي ديال آه رمال الإستغلال هذا النوع يعني بكل صراحه تقنن بفضل قانون المقالع الجديد الذي ينص على الجرف في اعماق تفوق 20 متر والقيام بدراسه التاثير على البيئه التي تصر عليها وزاره البيئه ولجنه تضم في فعبواتها جميع القطاعات منها قطاع ديال الصيد البحري قطاع الصيد البحري فيه وزاره الصيد في المعهد المعهد العلمي ديالنا احنا ديال لين راش وهنا اللي طمأن أكثر وأنا شخصيا تواصلت مع المدير العام